Nu har vi hørt veldig mye positivt fra at de har fått i andre kommunene i landet, så tänkte vi på Askøy kan ikke være noe dårligere. Og nå er jo det jo da sykkel-VM, og vi vil ha store utfordringer med å komme oss frem. Og da er det en utrolig fin måte å få prøve dette ut i praksis på. Så nu skal vi kjøre på under sykkel-VM, og sykepleierne våre, de skal sykle rundt. Nu har vi en elsykel, og de andre må bruke sine private sykler for å komme ut til disse brukerne som bor i sitt og trenger hjelp. Ja, for alle får jo de tjenestene de er vant med å få, ja. også under VM. Alle skal få de tjenestene de er vant med å få. Vi går så i dialog med der vi ser det vanskelig fremkambart, at vi kan bli litt forsinket og, og prøve å tilrettelegge på best mulig måte, men alle skal få hjelpen sin.